Привіт, котики. Тренування на все тіло для новачків. Без обладнання, без повторів. Я твій тренер Лагартіша. І ми починаємо з розминки. М'яко переносимо вагу тіла з одної ноги на іншу. І обертаємо руками по великому колу вперед. І назад. Розганяємо кров по тілу. Розігріваємо суглоби, готуємося до навантаження. Ліхті від себе і на себе. Пік кисті. Закінчили. оберти корпусом максимально вниз максимально назад три чотири п'ять і в іншу сторону. один два три чотири п'ять ноги разом коліна в одну сторону один два Чотири. П'ять. І в іншу стону. Три. Чотири. П'ять. Закінчили. І переходимо безпосередньо до тренування. Перша вправа – присідання. Ноги на ширині пліч, стопи дивляться чітко вперед або трохи розгорнюють в сторону. Ми опускаємося до паралелі стегон з підлогою. І на видосі піднімаємось з Виконуємо таких 12 повільних повторів. Готова? Працюємо. 1. Слідкуй за тим, щоб коліна два не валились всередину. 3. Не перепрогинай поперек. 4. Вниз на вдосі, вгору на видиху. 5. 6. 7. Повільно вниз І вгору. 8. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. І наступна вправа – віджимання. Поки я тобі показую, ти відпочиваєш. Ми опускаємось на коліна. Руки ширше пліч. Лікці в сторони. І з цього положення ми повільно опускаємося вниз. Лягаємо. Впираємось руками і вижимаємо себе вгору. І знову повільно вниз, лягаємо на підлогу, впираємось руками і вижимаємо себе вгору. Таких ми робимо шість повторів. Готово? Руки ширше пліч, на коліна, спина рівна. І працюємо повільно вниз. Витуснули себе вгору. Один. Повільно вниз. два, повільно вниз, три, повільно вниз, чотири, це складна вправа може бути для тебе, п'ять, але це треба робити, шість, закінчили і піднімаємось назад вгору і в нас будуть випади, Назад. Я роблю крок назад і опускаюся вниз. Свідкуй за тим, щоб коліно було чітко над стопою і не рухалося отак вперед. Це також правильно, просто коли ти рухаєшся вперед більше навантаження на квадрицепс. Коли ти зміщаєшся назад більше навантаження на сідниці, а це ж саме те, що нам потрібно. Ми виконуємо по 10 повторів на кожну ногу. Готова? Крок назад, і опускаємось вниз, на видосі вгору. Один. Вниз, на видосі вгору. Два. Слідкуй, щоб коліно залишалося над стопою. Три. Чотири. Стопа дивиться чітко вперед. П'ять. Слідкуй за тим, щоб коліно не валилось всередину. Шість. Сім. Вісім. Вниз вдох. Вгору видох. Девять. Десять. Закінчили. Змінюємо ногу. І працюємо. Один. Свідкує, щоб коліно було чітко над стопою. Два. І не валилося всередину. Три. Чотири. Вдох вниз. Видох вгору. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили, відпочиваємо. Ми знов спускаємось вниз, у нас буде альпініст. Ми стаємо в планку, упор лежачі і будемо підтягувати коліно до протилежного ліктя і назад слідкуй за тим, щоб коли ти тягнеш коліно, у тебе стегна не прогорталися. фішка в тому, щоб підтримати корпус паралельно підлозі ми виконуємо 12 повторів готова? повільних працюємо, стали в планку і працюємо один два три не спіши Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Закінчили. І переходимо вгору. Я думаю, ти вже зрозуміла принцип. Ноги верхтіла, ноги верхтіла. І у нас будуть присідання. Пліє, тобто присідання широкою постановкою ніг. Ноги ставимо широко. Стопи розгорнуті десь на 45 градусів. І з цього положення ми опускаємось вниз і піднімаємо і спору 12. Раз. Готова. Працюємо. Один. Слідкуй за тим, щоб коліна ось так не валились всередину. Два. Три. Чотири. 5 6 7 На вниз, на видисі вгору. 8 9 10 11 12 Закінчили. Відпочиваємо і переходимо знову вниз. У нас буде зведення ліктя і коліна. Ми стоїмо. І з цього положення ми піднімаємо ногу і протилежну руку. Зводимо їх і розводимо знову. Спину тримай рівно. Тобто, у тебе не має бути ось такого руху в спині. Від макушки до копчика пряма лінія. І ми не рухаємося впопереку. По 10 разів на кожну сторону. Готова? Підтягни живіт. Нога, рука. Працюємо. Видох. Вдох. Один. Видох. Вдох. Два. Три. Поперек не рухається. Чотири. Живіт тримай підтягнути. П'ять. Шість. Видох. Вдох. Сім. Вісім, дев'ять, десять. І змінюємо сторону. Нога, рука, працюй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І піднімаємось вгору. У нас стабілізаційна вправа. Нахили на одній нозі. Ми піднімаємо одну ногу. І нахиляємося вперед. Не стільки нахиляємося, скільки відводимо... Таз назад. Таз йде назад, коліно трошечки згинається. Я опускаю вперед. І повільно назад. І знову вниз. Тримаємо баланс. І назад. Таких ми виконуємо по 10 на кожну ногу. Готово? Працюємо. Один. Два. Це доволі складна стабілізаційна вправа. Три. Не переживай, якщо в тебе не виходить з першого разу. Чотири. Бо якщо ти баланс ніколи не тренувала. П'ять. Шість. То це нормально, що тебе розхитає. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Міняємо ногу. І повторюємо тих самих десять разів. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Відпочиваємо і переходимо вниз. У нас будуть гіперекстензії або екстензії, хто я їх називаю. Ми лягаємо на живіт, руки перед собою. І з цього положення ми піднімаємо плечі вгору. І в той самий час опускаємо ліхті до корпусу і зводимо лопатки. І назад. Плечі вгору, ліхті до корпусу і зводимо лопатки. Якщо в тебе є проблеми зі спиною, грижі або протрузії з попереку, ти не піднімаєш плечі вгору. Показує, Тобто ти просто лежиш на підлозі і приводиш лікті до корпусу і назад, не піднімаючи плечі вгору. Якщо в тебе немає гриж чи протрузій, ти плечі вгору і виконуєш. Робимо 10 повторів. Готова? Працюємо. Повільно. Один. Навдосі. Два. Видах. Три. Зводимо в лопатки. Чотири. П'ять. Шість. Я не лягаю повністю на підлог. Сім, бо в мене вирубить мікрофон. Вісім, дев'ять, десять, закінчили, відпочиваємо, і наступна вправа у нас сідничний місток, ми залишаємось на підлозі, лягаємо на спину, стопи максимально близько до сідниць, Руки піднімаємо вгору, поперек притискаємо до підлоги, тут не має бути простору. Якщо тобі складно притиснути поперек до підлоги, підкручуй таз вгору, тобто я підкручую таз вгору, ніби лобком тянуся до стелі і тим самим, бачиш, у мене притискається таз. Тобто ти можеш думати або про те, що а, притиснути поперек до підлоги, або про те, щоб підкрутити таз. Це один і той самий рух. Підкручуємо таз і з цього положення піднімаємо таз вгору і повільно опускаємось назад. Поперек лягає першим. Спочатку лягає поперек, потім таз. Таких ми виконуємо 12 повторів. Готово? Працюємо. Один. На видосі вгору. Два на вдосі вниз. На видосі. Три на вдосі вниз. Чотири. До речі, це крута вправа не тільки для сідниць. П'ять. Але й для м'язів тазового дна. Шість. Сім. Вісім. Вісім, дев'ять, десять, Повільно вниз. І ще два, 11. дванадцять, закінчили. І у нас ще одна вправа – підйом ноги із бокової планки. Ми стоїмо в бокову планку з ліктя і коліна. Це виглядає ось так. І з цього положення ми будемо піднімати ногу вгору. Таких ми виконуємо 10 повторів на кожну ногу. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять Десять Закінчили Змінюємо сторону І повторюємо то саме Стали в планку Працюємо Один Два Три Чотири П'ять Шість Сім Вісім Дев'ять. Десять. Закінчили. Фух. Якщо ти робиш це тренування вперше, я рекомендую на цьому закінчити і подивитися завтра, наскільки сильно в тебе буде кріпатура. Якщо ти це вже робиш не вперше і тобі достатньо, то закінчуй. Якщо не достатньо, можеш повторити його ще один раз. Якщо ти закінчила, не забудь потягнутися. Тут посилання на розтяжку після тренування. З тобою була Лагартіша. Бувай.